Суд зарахував Артемові Матюшину час відбування під вартою з 2018 року. Також задовольнили цивільний позов Тетяни Олешко, дружини вбитого. Засуджений Артем Матюшин має сплатити їй 700 тисяч гривень матеріальної шкоди, а також сплачувати доньці Віталі Олешка 1241 гривні щомісяця до досягнення її повноліття. Нині їй 17 років. Два справи об'єднали в одну. Там у них був грабіж, а тут було вбивство. Дві справи об'єднали в одну. Там у суді Поплавських було пограбування, а тут було вбивство бандою. Сьогодні залишили Матюшина, стрілка. Та Власюка вожака банди Віктору Власюку дали три роки і місяць. Я одна потерпіла у справі вбивства Сармата. Минулого року були погрози. судді цього також не побачили. Мені погрожували спалити готель і доньку. Це був хтось із банди. Як мені ходити вулицею, коли я бачу людину, яка фактично вбила? Я вважаю, що Михайло Сігіда такий же вбивця, як і Матюшин. Просто Матюшин вистрілив. А сігіда це все продумав. Ймовірних організаторів убивства Михайла Сігіду Євгена Броцько. Віктора Власюка та ймовірних співучасників Микола Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна суд виправдав. Нібито через недостатність доказів, каже побратим Сармата Андрій Маджаров. Нагадаємо, вбили Віталя Олешка 31 липня 2018 року в Бубердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив Сармата з мисливської рушниці на подвір'ї його власного готелю. Я думаю, що і не тільки я, а багато моїх однодумців, побратимів, дружина, сармата. Ми вбачаємо в діях судів Бердянських бомови у Віченко та Дністрян прямого легалізацію замовних вбивств на території України. Бо ту постанову, яку вони винесли в цій справі, коли відпустили додому, вже не під домашні арешти, вже додому виправдали 10 з 11 підозрюваних. Для чого вони зробили це? Бо окремо ще є, іде досудове слідство по замовникам вбивства. Матюшин на попередніх слуханнях Зізнався, що це він зробив, що він стрі він зробив постріл, але це він зробив з такого мотиву, що він наслухався своїх там, якихось близьких знайомих друзів, що нібито Сармак був рейдером. Щодо вироку, Матюшину. Щодо вироку Матюшину, я вважаю, що все ж таки він базується на доказах, які отримані незаконним шляхом. Взагалі вирок базується на тому, що він визнав свою провину саме в частині того, що він зробив ці постріли. Однак, як мотивування вироку, як і докази отримань, як і той факт, що йому взагалі не інкримінували те, що він взагалі був озброєний, яким чином він когось вбив. Сторона захисту фактично з цим вироком не згодна в частині як мотивування, так і в частині засудження Матюшина Власюка. Будемо оскаржувати його, як я, так і інші захисники. Оскаржувати вирок будуть і адвокати потерпілих, сказав Андрій Маджаров. Виправдувальний вирок Бердянського міськрайонного суду за обвинуваченням ряду осіб у бандитизмі, умисному вбивстві ветерана АТО, а також у скоєнні ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, буде оскаржена прокуратура в апеляційному порядку.